بسم الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحميه اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده باذن الله تعالى عايزين نتعرف على معلومه بس كده على السريع المعلومه دي ليه حب الثمار بتاعت الطماطم بتكون آه رفيعه او آه صغيره ما بتكبرش قوي يعني ليه؟ آه ايه السبب؟ ايه السبب في ان الـ الـ الـ الثمار بتاعت الطماطم ما بتكبرش آه وبتديني احجام صغيره آه الحقيقه الظاهره ده هي ممكن تكون طبيعيه وممكن تكون غير طبيعيه تكون طبيعيه فين لو ما بطلع انا برب الطماطم لفوق وبتطلع الطماطم آه زياده عن اللازم فطبيعي ان الطماطم عندي لازم الحبايه بتاعتها او الثمار تكون رفيعه تمام ده شيء مسلم بيه آه بس ممكن أزودها أو ممكن أعتني بيها ودي ليه؟ لأن النبات بيبدأ يا جماعة آه لما أنا بجمع الأدوار اللي تحت ديت وبطلع فوق النبات بيب بي بي بي بيبدأ يوصل لمرحلة شيخوخة يعني وهو آه ولما الثمار دي نزلت كان النبات أصلا في حالة شباب نمو خضري مظبوط الحالة الغذائية بتاعة النبات تمام مفيش أي مشكلة خالص فابتدى يديني الثمار اللي هي الكبيرة دهية يعني تمام لما ابتديت أطلع فوق بقى يعني دي لسه هتجيب كويس أنا بتكلم لما تطلع فوق قوي يعني ماشي لما تطلع فوق مثلا على ال متر دي البيت على ال 3 متر كده لما تطلع على ال 3 متر كده هتبدا اساسا عندك آه... تبدا الثمار عندك تبقى صغيره تمام ليه قلنا عشان النبات ابتدى يوصل لمرحله يعني آه الشباب انتهت ودخل في مرحله يعني مش عايزين نقول الشيخوخه لانه برضه بيجيب ولكن ابتدى عمليه الامتصاص والحاله الغذائيه بتاعت النبات ما بتكونش زي النبات وهو صغير تمام دي حاجه طيب الحاله اللي فوق دي يعني عشان ابدا اظبطها كويس اعمل ايه؟ اهتم بالتسميد الورقي افضل من التسميد الارضي كمان ده ده ده حسب خبرتي وحسب ما عملت كذا تجربه عليها بدون آه ان ما ادخل بقى في المجلدات والجماعه اللي بيتكلموا. المهم لقيت ان انا كل ما بسمد آه تسميد آه آه بوتاسيوم سائل مع بوتاسيوم آه ورقي تسميد ورقي ابتدت الحبايه او الثمار تبقى تكبر عندي ما كانتش زي الاول تمام دي بصراحه نتيجه خدتها مع الاهتمام برده بالتسميد الارضي مش بنقول امنع التسميد الارضي ولكن يا في كل رش ان كان فطر او حشر حاول تدخل عنصر البوتاسيوم او حتى على الاقل مركب محترم من العشرين عشرين عشرين او بوتاسيوم زائد شويه يعني مره نرش عشرين عشرين ومره نرش عالي بوتاسيوم هيبدا يديني نتائج كويسه جدا جدا جدا دي رقم واحد يبقى رقم واحد عرفناها طيب رقم اتنين. امتى ما تكونش طبيعيه ممكن تكون طبيعيه كمان لو الصنف نفسه ظروفه كده الصنف نفسه ظروفه كده، ليه؟ في ساعات تلاقي عيلة من العائلات مثلا تلاقيها كلها سيارة. دي صفة في العيل. عيلة من العائلات تلاقيها ما شاء الله أجسامها كويسة، دي صفة. الصنف نفسه نفس القصة، ممكن الصنف نفسه تكون الحباية بتاعته مش كبيرة، تمام؟ الصنف النيوتن ده هون الحب بتاعه كبير، ما فيش أي مشكلة فيه، يعني حبايته مش كبيرة أوي ومش صغيرة قوي. يعني متوسطها نقول من خمسة وعشرين 100 آه و50 او 175 حبايه كويسه جدا تمام التمام تمام يبقى دي تالي آه حاجه ان الصنف نفسه يكون فيه الشغلانه دهيا صنف نفسه طيب لو انت زرع الصنف قبل كده لو انت زرع الصنف قبل كده وعارف ان الصنف اساسا كويس وحصل عندك آه ان الثمار صغيره يبقى فيه ايه المشكل ممكن تكون الحاله الغذائيه عندك او التسميد عندك مش كويس وخصوصا عنصر البوتاسيوم وانا بصراحه مش من النوعيه اللي دايما احط احصر البوتاسيوم في كل حاجه احصر البوتاسيوم في كل حاجه لا انت ممكن يكون فيه عناصر ثانيه ناقصه بتاثر برضو على الـ الـ الـ الـ الحجم بتاع الـ الـ الثمار عندك تكون صغيره مش لازم كله آآ بوتاسيوم، ممكن يكون خلل في الكالسيوم، ممكن النيتروجين عندك ما يكونش كويس وبالتالي النمو الخضري ما يكونش كويس وبالتالي الليف اريا او مساحه الورق ما بتكونش كويسه وبالتالي العمليات الحيويه ما بتكونش كويسه وبالتالي الثمره ما بتكونش كويسه. دي لازم نحط الافكار دي كلها في دماغنا، مش نقول ان الحبة صغيره، حط بوتاسيوم، انا بسمع حاجات على السوشيال ميديا قسما بالله ما انزل الله باما في ايه انا مش عارف? تمام? ال ال الزراعة علم ودراسة وخبرة يا جماعة. اللي قاعد في المكتب بيقرا له كلمتين. في أي مجلد ان كان عربي ولا اجنبي. الكلام ده هو لازم تنزل الميدان وتشوف الدنيا فيها ايه? وتعمل تجاربك بنفسك وتشوف الدنيا فيها ايه? ما بنقللش من ال الدراسة النظرية. ولكن لابد الاتنين يكونوا مع بعض. دراسة عملية مع دراسة نظرية واعمل تجارب لنفسك مش هتخسر حاجة. تمام? فبنقول ممكن التسميد عندك يكون قليل تمام او الحاله الغذائيه عندك ما تكونش مظبوطه او ممكن العدد عندك يكون زي ده هو شايف الدنيا دي؟ طب العدد لو زاد ماشي زي آآ آآ آه شايف العدد لو زاد فيه مشكله بس الحمد لله هنا مش مشكله ليه الحبه دي كويسه ودي كويسه ودي كويسه ولسه ما كملناش كمان اعتقد ان هم كملوا اساسا آه مش مش وحش يعني الكلاستر عندي نعده مع بعض كده نشوف ادي اتنين اربعة. أدا ستة أدا تمانية أدا عشرة ادى اتناشر لما يكون الكراستر عندي اتناشر ده ممتاز ممتاز ممتاز في الاحجام اللي انا شايفها دهيا يعني تمام فممكن العدد عندك يكون كبير تمام العدد عندك كتير فبالتالي الثمار ما بتكبرش بس برده ما يكونش عيب تجاري فيه، لان انا ممكن الثمار لحد كده ما فيش اي عيب تجاري يعني ما فيش اي عيب تجاري في الثمار اللي انا ماسكها ديت. امال العيب في ايه؟ العيب التجاري بقى لما انا مثلا هي دي لسه ما كملتش بس انا لو واحده زي دي صغيره آه فبيطلعها على طول فرز حاجة زي كده صغيرة هي لسه ما كملتش على فكرة ده لسه يعني بتقول آه دي المشكلة اللي هي الحب نقول الثمرة اللي هي اقل من 50 جرام دي بتصبح عبء علي وانا بسوق المحصول بتاعي تمام طيب في سبب تاني آه في سبب تاني لو درجة الحرارة عالية وانا بقول في رأيي الشخصي لو هي فوق التمانية وعشرين للتلاتينات كده أو فوق التلاتين بالذات أصبح عندي مشكلة ومشكلة جامدة جدًا جدًا جدًا بالنسبة للسمار بتاعة الطماطم، ما بتكبرش، ليه ما بتكبرش؟ هقول لحضرتك ليه ما بتكبرش؟ المجموع الخضر أساسًا واقع عليه عبء حراري، الحرارة عالية تمام؟ النبات عمال بيبذل قصارى جهده في إن هو يحاول يحاكي يحاكي العبء الحراري اللي واقع عليه ده، هو. كل العمليات الحيوية شغالة على آخرها في النبات، فالنبات يهمه في الأول ايه القانون او اللي عارف مثل بيقولوه اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك تمام إيه النبات اساسا واقع على عبء حراري فطاء الامتصاص والعناصر اللي بيمتصها النبات من الجدر تمام آه بيبدأ النبات يستهلكها في عملية إن هو آه يحاول يأقلم نفسه مع العبء الحراري دوت، مع في ده هو تمام؟ ال ال ال ال العمليات ال ال الامتصاص العناصر بيحاول يحولها لطاقة، الطاقة, الطاقة دهيت ليه؟ علشان النبات يحاول يحاكي أو يحاول يتعايش مع العبء الحراري او الحرارة العالية اللي وقع عليه. تمام? فالحرارة لو عاليت زي ما بقول تانية هو الحرارة لما بتعلى النبات بيقع عليه استرس او عبء حراري ضغط جامد عليه في ان هو عايز يعيش وخلاص. فبالتالي بيبدأ يستغنى عن تغذية ابنه اللي هي الثمار دهيت وبيبدأ يحاول يكيف نفسه مع درجة الحرارة العالية عشان يضمن المعيشة. ولذلك لو قنعنا عن المية هتبصت طيب. اول حاجة يسقطها هي السمار. بعد كده الاوراق بعد كده بتدخل على الساق وبعد كده يبدأ ينسف للمفوق لتحت ده ايه? حب الحياة. قالت ناملتون يا ايها لنوا تدخلوا مساكنكم ليه? هي عندها حب حياة. اي كائن حي عنده حب حياة. تمام? طيب. دي تاني دي مش عارف رقم كام احسبوها بقى، ديت ممكن تكون عندي مشكلة، يبقى المستوى الغذائي عندك ممكن يكون وحش، ممكن تكون صفة أساسًا في الصنف، ممكن تكون درجة الحرارة عندك آه عالية زيادة عن اللازم فابتدى يحصل لي المشاكل دهيت، تمام؟ ممكن لو التعداد عندك يكون زايد وأنت ما بتغذيش كويس برضه هنوصل, هنوصل لقصة هنوصل لقصة الحباية أو الثمار تكون صغيرة، أما دي حالة طبيعية خالص يا جماعه تمام وقلنا ممكن يكون صنف الصنف اساسا طبيعته كده ماشي طيب علشان نحاول نهيئ نفسنا للقصه ديت ايه نوفر درجه حراره كويسه تمام نوفر درجه حراره كويسه على فكره يا جماعه ممكن كمان نتيجه بيض دقيقي مثلا يحصل في السمار من تحت يحصل لل للنبات قصدي من تحت فبيبدا نقص الورق او الورق يحصل له عمليه شيخوخه او ان هو يحصل له تلف للاوراق المسنه فبالتالي شايف الكلاستر ده ده الورق اللي كانت هنا بتغذى عليها كلاستر ده الطماطم دي الورق اللي هنا هي بتتغذى عليه فانت لو شلت دي بدري او حصل مرض من الامراض ممكن الحبايه عندك تكون صغيره وما تكبرش تمام ولذلك انا ابتديت اقص هنا بس ابتديت اقص لما وصلت لمرحله ايه لمرحله خلاص اللون ابتدى يبقى احمر آه معايا السؤال ده بيتسال لنا آه كتير كمان نقطه مهمه جدا جدا جدا يا جماعه ملوحه التربه ملوحه التربه ملوحه التربه ملوحه التربة او ماء الري طالما الاي سي عالي عندي تأكد تماما ان مهما كان الصنف الحبايه بتاعته كبيره او الثمار بتاعته كبيره لازم هيحصل لك مشكله في الـ ان الـ الثمار عندك هتكون صغيره، ليه؟ آه الملوحه اساسا النبات ما بياخدش حاجته من الميه كامله، ليه؟ لان في عناصر اساسا بتعيق عمليه الامتصاص وبتثبت لي بعض العناصر وبتعمل لي آه آه ستريس على النبات نفسه على الجذور بتاعت النبات، فالسعه الامتصاصيه بتاعت النبات نتيجه الملوحه العاليه لا يمكن تخلي آه النبات هينمو وهيبقى كويس ولكن هل يقاس النبات اللي نام في بيئة غير ملحية مع النبات اللي هو في بيئة ملحية طبعا الكلام ده هو لا يمكن يحصل تمام دي مشكلة من ضمن المشاكل اذا فبنوصي المستوى الغذائي بتاعك يكون كويس تمام الصنف بتاعك يكون الثمار بتاعته متوسطها كويس وانت عارف كده كويس الملوحة عندك تكون كويسة ما تألمش الطماطم بدري الا إذا ضمنت ان الثمار بتاعتك وصلت لي مرحلة اكتمال نمو او وصلت لي اللون ده هو إذا كان العدد الثمار عندك حاسس ان هو آه هيعمل عندك مشكله والتغذيه عندك مش مظبوطه يا آه تحاول تخف شويه يعني لو دول 12 نخليهم ما فيش مشكله 10 او 9 او 8 ليه لانه هو عوضها لي في الحجم زي عمليه التهدير اللي بنعملها في البطيخ يعني انا لما بزرع بطيخ النبات الفدان فيه 5600 نبات تمام انا لو هسيبهم على ما هم ممكن ناخد منهم حوالي اربع خمسه او سته بطيخه او سمر بطيخ من النبات الواحد، يبقى انا لو جبت سته في 5000 نبات تقريبا هاخد تقريبا في حدود 30 او 35 الف بطيخه، طيب دول احنا مش عايزينهم ما بنعملهمش كده، امال بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه تهدير في البطيخ، معلش انا طلعت شويه بس بقول لك على القصه ازاي تمشي، بعمل عمليه تهدير في البطيخ، يعني ايه تهدير؟ يعني بشيل اللي طالع في الاول العرش بشيله تمام وبشيل اللي في الاخر وبسيب اتنين او تلاته بكتيره في نص الثمار وبنتخبهم انتخاب كويس والعمليه دي بتتم في مرحله يعني البطيخه بتبقى في حجم اللابونة الاضاليه كده ببدا اشيل القصه ديت واغذي كويس ابص الاقي البطيخه جابت لي فوق العشرة كيلو يبقى انا كده استفدت ولا ما استفدتش؟ استفدت، استفدت في ايه؟ الاوزان بتاعتي كويسه، الكواليتي كويس، الصفات الورا الصفات التسويقيه بتاعتي اصبحت كويسه، بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو دهوت ويعني بحاول اشرح لك من ارض الواقع علشان ما تقولش الراجل دوت قاعد في المكتب انا عمري ما شفت المكتب اصلا شكله ايه شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم بخير تقريبا يعني اخر جمعه في رمضان شكرا لحضراتكم بتمنى لكم التوفيق جميعا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته